דוגמה נוספת בנושא מהירות, מרחק וזמן. נתון, אם מרשה נוסעת במשך דקה במהירות של חמישה מטרים לשנייה לכיוון דרום, מה יהיה המרחק שהיא תעבור? שאלה טובה. אז אנחנו יודעים שהמהירות שווה למרחק לחלק לזמן. מהירות שווה למרחק, חלקי זמן או השינוי בזמן, אולי יותר מדויק להגיד. נרשום את זה כאן. Uh, לצורך הדוגמה הזאת, השינוי בזמן והזמן הם אותו הדבר. ועכשיו ניתן לעבוד על המשוואה. נכפיל את שני האגפים של המשוואה בזמן, כדי שפעולת הכפל של הנעלם T, זמן, תוותל את פעולת החילוק. לאחר הפעולה הזאת, יותר קל לעבוד עם המשוואה, שרושמים את הנוסחה לאחר הכפל, המשוואה תיראה בצורה הזאת. יש לנו uh, מרחק, לזמן, כפול למהירות או המהירות כפול הזמן, אפשר לומר מהירות כפול השינוי בזמן. זה מה שקיבלנו מהנוסחה, וכעת אנחנו מבקשים, מבקשים איתנו לחשב את המרחק. השאלה הייתה, מה יהיה המרחק שמר שעברה? כתוב שהיא נוסעת במשך דקה אחת, מכך מבינים שדקה הזאת היא הזמן שלה, ודאי פעם נגדיר זה בתור השינוי בזמן שלה, במציאות זה השינוי בזמן שלה. אם כשמתחילים את הספירה, השעון על fs כשנסיים את הספירה השעון היא על דקיים, נתחיל לספור בשלוש וחמישה בצהריים, כשנסיים יש שלוש ושש דקות. לכן זה נחשב לשינוי בזמן, אבל כמו שאמרתי בדוגמה הזאת זה לא משנה. זו הצורה הכי נפוצה בתרגילים. בדוגמה הזאת הם אותו הדבר. אה, בחלק מהתרגילים זה לא יהיה אותו דבר. אז הזמן או האות אה, T דקה אחת, דקה אחת, בחמישה מטר לשנייה, 5 מטר לשנייה לכיוון דרום. pintור에요 נתוןlish هو hemenönה. ניתן למראו uk מי מי on 있� Werk נתוןל א�0. נתון כיוון, הדרום такимan hij particular leggון החלק הזה هو 5 מטר לשנייה לכיוון דרום. חמישה מטר לשנייה לכיוון דרום, כדי למצוא את המרחק ניתן לומר שמרחק יהיה Uh, המרחק ישווה ל-5 מטר לשנייה לכיוון דרום במשך דקה אחת. אחרון רק הצבנו בנוסחה את הנתונים שלנו. 5 מטרים לשנייה לכיוון דרום במשך דקה. הבעיה היא שכאשר נחשב, uh, מרחק מדובר בסדר גודל וכיוון. לכן זה יהיה מרחק וכיוון מסויים. נתון לנו הכיוון, אבל ליחידות זמן אינן מתיימות. צריך לחפול. בזמן. הוא בדקות, אבל המהירות מובעת בשניות. לא ניתן לצמצם דקות ושניות, לא ניתן להגיע לתשובה מבלי להשוות את היחידות. אז בשביל לקבל תוצאה נכונה, צריך או להמיר את החמישה מטר לשניה לדקות, למונחים של דקות, או בצורה אחרת, ניתן לומר שצריך להמיר את החמישה מטר לשניה לאותה כמות במטרים לדקה. זה לא יהיה חמישה מטר בדקה, אז זאת יהיה תוצאה אחרת. במקום זאת ניתן להמיר את הדקה אחת לשניות. במקרה זה יותר קל להמיר את הדקה לשניות. אז ניגש לביצוע. בשביל שהם יהיו שווים, צריך להכפיל דקה אחת. נעשה כך שנוכל לצמצם בעתיד, אבל כרגע הדקה היא המונה. ניתן לחלק באחת, אך הדקה במחנה וצריך לחלק בדקות, וצריך להכפיל בשניות. המטרה שהמונה יהיה בשניות, כדי לעשות זאת צריך לדעת כמה שניות יש בדקה. אנחנו יודעים, 60 שניות בדקה אחת. כעת ניתן לצמצם, את הדקות, בשלב זה יש לנו חמישה מטר לשנייה בכיוון דרום, כפול 60 שניות, וזה מצב אידיאלי בגלל ששתה יחידות נמדדות בשניות. בשני המקרים האלה רשמנו שניות, כעת ניתן לצמצם את היחידות, השניות מצמצמות אחת עם השנייה, המרחק יהיה שווה ל-5 כפול 60. נכון? זה המספרים שלנו, 5 כפול 60, והיחידות שנשארו הן במטרים, אז יחידות הזמן הצטמצמו, והכיוון הוא לדרום. עכשיו, מטרים לכיוון דרום. התוצאה היא 5 כפול 60, שהם 300 מטרים, 300 מטרים לכיוון דרום. זה המרחק שהיא עברה. אז אם היו שואלים רק למרחק, התשובה הייתה, 300 מטר, נכון? זה מה שמצאנו עכשיו, שהוא הגודל של המרחק שהיא עברה.